ryhmät ja yksilöt sekä minä etälehtorina. Vuorovaikutus ja ajatusten jalostaminen yhdessä on mielestäni oppimisen suola tai sokeri, myös verkkooppimisessa. Olen yksin digihärpäkkeilläni samassa tilassa verkossa 50 eri puolilla Suomea olevan opiskelijan kanssa. Kirjoittelua, chattailua, testaamista, kuvia, jakamista, turhautumista, kiinnostusta, puhetta ja hiljaisuutta. Minkälainen on mielestäsi vuorovaikutteinen webinaari? Reaaliaikainen verkko-opetus? Miten se eroaa luokkahuoneissa tapahtuvasta vuorovaikutteisesta opetuksesta? Mitä oppimismenetelmiä niissä käytät? Eroavatko ne? Reaaliaikainen verkko ja opetus on mahdollista toteuttaa hyvinkin vuorovaikutteisesti. Pienryhmätehtävät, väittelyt, käänteisen luokkahuoneen ajatus, tehtävien purku, Reaaliaikainen Kallup ja sen vastauksista keskustelua ja paljon muuta. Itse innostun, innostus sinäkin kokeilemaan.